Ja, men du träna ner. Det är ser inte säkert. <här> det här man, det för kallt. Ja, inte längre ditåt. Jag ser kanten där. Nu är det inte ditåt heller. <här> Ja, kom här, kom här!